علي الحرام انه على العهد لك باقين وصفى الفراق بجوفنا بالخفا شاطر ان احلف لكم بالله يا الغالين غضيم مواقف نواف سالم غبي من تناسها مواقف نواف سالم يا هي حضاني مالك وحن بعلم عزه نفتخر بمجادنا في كل حزة خلابو حنتاني في جديد وحصي يسلم <تصفيق> كفوفك ويسلم دم راسك يا ابو هتان انت مقلوب الله الله لك ولد عم <تصفيق> من وحصري وحصري يا علي الشده صاحبك لك خوي ما انسى فلك وطاسك يا ابو هتان انت مقلوب الله الله <تصفيق> يا الكريم <وبيش> <تصفيق> يا بو حتى انت بقلوب الجميع، زفاتيوه. نحن درعك حيميك حن حزامك، بيننا والله عليهم مقامك، يا بو انت بقلوب الجميع، ادعي يا خولان بالعامر تلبي، انت وانا عنك الوفي إيه وربي، يا بو انت بقلوب الجميع، اشهد اشهد ان من عرف مثلك سعود وحصين على الاستوديو بكل جديد